Vítejte u dalšího dílu soutěže Hledá se Lídr. Asi si říkáte, proč máme zavázané oči? Chtěli jsme se vcítit do kůže našich soutěžících, kteří dnes budou mít zavázané oči, alespoň na začátku dílu. Ale proč, to zjistíme za chvíli. Tak jdeme na to. Kde je ten play? Čekej. Jako, ty už si to sům... Porota se v minulém díle s jednou soutěžící rozloučila. Nyní máme soutěžících už jen pět čeká speciální tajný skupinový úkol. Soutěžícím jsme zakrali oči a odvezli je na neznámé místo. Kde jsou a co bude jejich úkolem? Je, jako je? Tak, rovně pořela. <laughs> Ještě ven. to byl jsem den, říkám to úplně... Bez nějakého vedlejšího úmyslu, fakt jsem se užil a vůbec jsme nevěděli, do čeho jdeme, kam jdeme, co tam budeme dělat. Ty rozporuplným pocity, jako hlavně ze začátku, že jsme tam byli tak nějak jako hozený, úplně jako, že jsme nevěděli co a bylo to tak jako velice stresující, jako ze začátku, jako při nejmenší. Váš úkal, dostaňte se do města Nymburk do místní knihovny. 16.00, tam budete vést besedu s občany města na téma, jak média ovlivňují politiku zaměření na lokální nimburskou situaci. V Nimburku nebo v Nimburce? Ty jsi tam byl teď nedávno, takže ty víš, já myslím, že v Nimburku, v Nimburku. že to je správně. Aby vás zajímalo Honest Guide z Nimburka, můžete si to samozřejmě pustit, Natočili jsme. Kdyby vás zajímalo moje poslední video taky se opustíte, ať, ať jsme jako 50-50. Ne, ale je fakt hezky. Při cestě musíte společně splnit několik úkolů, abyste se připravili na besedu. Proveďte průzkum míní na téma besedy. Minimálně 30 respondentů věkově i genderově vyvážené. Získejte oficiální vyjádření k danému tématu od politika a od novináře. Počkej, jakože v lesích budeš hledat novináře tam někde u ne, oni se nejdřív musí dostat do Nimburka. Jo, a tam od politika a novináře. Já, jsem, já už jsem myslel, že budeš v tom roští jako hledat ty novináře, který utekli z té mafry, nedávno všichni, že jo, takže by se tam jako pohybovali v okolí. Uskutečněte video rozhovor s místním občanem, případně občankou. Přesvědčte pět občanů, aby se účastnili besedy v knihovně 16.00. Mobily můžete využívat, ale musíte je po celou dobu nechat v režimu letadlo. Nesmíte se rozdělit, můžete odbíhat sem tam, ale nerozdělit se na dvě či více samostatných skupin. Vy jste si nějakým způsobem rozdali role v týmu, nebo to nějak vyplynulo, nebo jste vlastně žádné role neměli. E, role toho lídra byly právě předávány, předávány mezi několik lidí. Každý se profiloval do nějakého toho úkolu, který ho zajímal. A prostě, když někoho napadl nějaký nápad, tak ho jednoduše dotáhl za pomocí těch ostatních. Kdyby byl někdo ještě hodně větší lídr, tak si myslím, že by to v tom týmu ani úplně nefungovalo. Hmm, tak to asi Doží, se je tekto, Dobrý je, pan že jsme drze vlezeme. Ah, my jsme tady v rámci politické soutěže. A dostat, byli jsme tady a potřebujeme se dostat do Limburka. Pán absolutně nechápe, co se právě odehrává v jeho kanceláři. Všimli jsme si i nás deset lidí. Ta lidí, dodávka je vaše. Ne, nevím vůbec. Nebo byste se nám podívat, kdy jede vlak? Takhle, dámy a párové, fungoval svět předtím, než jsme měli internet mobil. Musel jste zaklepat, vyjít do něčí kanceláře a říct, mohli byste se mi podívat, kdy jede vlak. Pardon, jsme vtrhli, ale... My jsme místní knihovně možná by taky nebyla vůbec. Ne. A mohli bychom si, pane, od vás zavolat tomu novináři? Starostové a Média, politiku, ne. Ostatně samozřejmě, protože média zprostředkovávají eh, informace občanů, protože voličů, a mají mají samozřejmě ve na politiku zásadní doby. Stejně na Nibursku jako, jako v jiných regionech, jako v celé, v celé republice. A ještě poslední dotaz. No? Mně se to líbí, jak se to for odehrává stále v té kanceláři, kde už jsou tak podle 20. minutu. V tohle je pán už možná je nervózní, že spěchá na třetí schůzku. Ne, ale to toho... ocením. Jako, ty si dovedeš představit, že vrazíš někomu do kanceláře a, a takhle sebereš mu mobil a začneš si obtelefonovat. Počkejte je jeho, je jeho mobil. To je mobil ne? toho pána z té kanceláře. Nebo oni mají mobil v leteckém režimu, že jo? Jako páne teda všechna čas. Myslíte si, jak, jak, vaš, jak vaše noviny ovlivňují vůbec tu, tu, polit, tu politickou situaci? To já si asi takhle netroufám, netroufám se soudit, to je asi otázka pro několik jinýho. Dobře. Zároveň snažíme informovat snažíme informovat o veškerém politickém lidí, snažíme se být nestranní. A nakolik, nakolik to ovlivňuje voliče, to je asi otázka na něj. Na, na Dobře, moc vám děkuji. moc vám děkuji za váš čas. Mějte se krásně. krás a vám taky moc děkuje. My moc rád Takže teď pokusíme dostat teda na Jsem Nejtěžší mi přišlo asi dostat se do toho nimburka. Nebo vůbec jako ze za začátku, hlavně přijít na to, kde jsme, jak se tam dostat. Nejjednodušší zase asi získávání těch respondentů do toho, do toho výzkumu. A můžu mít otázku, byla jste volit? Bylo určitě. Byla jsem volet, byla. Jsem no, Samozřejmě. No. nebyl. Ne. Ne, ne. ne. Jo, a prostě Přišlo mi, že Zdíša dělala hodně ty rozhovory, a já s Kubou jsme to spíš jako hodně plánovali, co budeme dělat, jaký bude ten time management celkově to rozvržení těch úkolů. Teďka pět. V čem jste vy lepší než, než ty ostatní? Je něco? Komunikativnější možná. Nevím, včera jsem, měl, uh, včera jsem si vzal třeba na triko tu paní političku, že jsem, že jsem to s ní obvolal. Jste hodná, děkuju vám. Děkujeme, děkujeme. Taky, na shlednou. potřeba na Můžeme, můžeme. Stíhla, to rozvěřenou rozvěřenou. Uh, ale řekla mi, že přijít nemůže. Dala mi sice kontakt na rádio, ale říkala, že vysílá jenom úterý až čtvrtek a v sobotu od pěti. Takže jsem si zeptal, jak si myslí, že uh, média ovlivňují lokální, jako jaký je můj vliv na lokální situaci. Takže tady byl jenom nembožský deník a ten jako minimálně a tak to stačí, to stačí celou celo republikově, to asi všichni víme. Takže teď na to náměstí se jenom vidí, to je všechno. Okay. To bude muset dneska zase někoho vyhodit, jo. Z téhle soutěže koho máme vyhodit? Co asi, asi úplně řeknu. Neřeknu konkrétní jméno. Tak bych uh, dál neposlal sebe. Tak bych vyřadil sebe. Tak sebe. No proč se, Vy to nechcete vyhrát, vás to nebaví. No já nechci říkat konkrétní jméno. Třeba, že když právě ty hospodářky nebo ten respekt, no. že to jako nějakým zásadním způsobem ovlivňuje vaše, vaše smýšlení politické? Určitě jo. určitě, Určitě no, jo, já, jo. Já, já, já. Já, já. A celkově myslíte třeba, že ty média jako ty... že je jsme pocenili uh, ty lidi... Jak jsme měli pozvat pět lidí na tu besedu, tak jsme to moc nestíhali. když jsme to trochu asi. Podcenili. A máme tam za úkol sehrát pět lidí místních, kteří by se nám tam na to přišli podívat na besedu. Měla bys to teď čas? Máš čtyři pár, minuty. No, Případně, jestli nemáte někoho známého, kdo by tam taky chtěl. Uh, já nejsem to první Nemám čas a zároveň nejsem zemgurka. Nemůžu, protože já musím dávat palečky. Tam... Se stoupajícím stresem uh, jsme začali jeden druhý hrozně přežvávat. Už to postrádalo nějakou. Nějakou asi vedoucí osobu. Bylo to hodně chaotický, což fakt vyvrcholilo v těch posledních pěti nebo deseti minutách, kdy jsme se do té doby snažili držet to, že budeme všichni po A v těch posledních deseti minutách jsme se tam vlastně všichni rozutekli po tom náměstí a přilehlých uličkách. A úplně asi nejvíc jsem na to, že jsme nakonec sehnali ty lidi, kteří přišli na tu besedu. Trošně byste nám s tím pomohli. To je porvět psa. Tyhle, jste blávě. Má, ale taky hlas. Já, já vím a je možný skvěl. se nám vzpomohli. Jo, tak pomůžeme, no. Tak Teď moje otázka zní, jestli te pánové přijdou na tu besedu a jestli přijdou i s tím pivem. Já si myslím, že přijdou s pivem, nepoch... jako počkej, že by si jim mi no ale to pivo nechte tady. Co by ti v tu chvíli řekl? Takže přijdou s pivem, Přijdou se psem i s pivem. Jsme tady všichni s mými kolegy ze soutěže Hledá se lídr a dostali jsme tady dnes za úkol uspořádat debatu na téma, jak média ovlivňují politiku, konkrétně zaměřenou na lokální nimburskou situaci. Většina z respondentů se shodla, že média rozhodně ovlivňují politiku, velká část i na tom, že je to tak jako trošku vzájemný. Média politiku, politika, média. Měli jsme... Maje tam pivo. Maje tam? Ma je tam. A jim, jo, ne. je tam pivo. A pes je tam taky. Akorát je teda zajímavý, že vlastně uh, našim soutěžícím se povedlo jako přenést hospodu do knihovny. V podstatě. No. Že no. si vlastně říkám, že tu besedu mohli příště uspořádat v té hospodě. A to bylo možná jako to bylo jednodušší, to ale to zadání může... znělo jasně no, prostě v knihovně. Poměrně i různorodý odpovědi na to, který média jsou reálně objektivní, který ne. Od některých jsme slyšeli, že TV Barondo spíš třeba straní Babišovi Zemanovi, naopak, že ČT je taková vyvážená, ale slyšeli jsme i opačné názory, že naopak ČT24 dává příliš prostor malým stranám a naopak. Já si myslím, že je obecně problém, když například strany jako SPD, tome a Komory, Uh, jsou ryze kritické vůči těm médiím, konkrétně mám na mysli veřejnoprávní média, například Českou televizi nebo Český rozhlas, kdy jsou vůči ním více než kritická a když jim například odmítají vůbec dát nějaké své výpovědi. A teďka bych chtěl vyvolat takovou spontánní diskuzi, jestli k tomuhle tématu někdo něco nechce říct, případně dodat, komentovat. Já bych řekl, kamura je úplný idiot. Jeho reakce dva dny dozadu v ČT24, v, v, v, no, v čem lžeme? Ten člověk se nebyl schopný vyjádřit během čtyř, pěti, šestiminutovýho šoku. si, jakmile se řeklo o kamura, tak ten pes se postavil do útočné <laughs> pozice. Jako, není to poprvé, myslím, co tenhle ten pán ho zmiňuje. V čem lžeme? Na té besedě se nám hodně povedlo těhle lidi rozmluvit, že se nebále vyjádřit svůj názor a to si myslím, že je veliký úspěch. Já k tomu můžu dodat, že jsem hrdý uh, majitel banů na stránce Tomijá Okamury za otázku, uh, jak ekonomicky prospěje České republice odchodce Evropské unie. Já on, on usponsoruje Velice, to velice urážlivý příspěvek, že byl smazán a já zabanoval. tak asi tak nějak. Mě, mě překvapily fakt pozitivně účastníci besedy, protože na to, jak, na, na to v jakém zpěchu jsme scháněli, tak jsem vůbec... Se nemyslel, že se ženeme takhle perfektní lidi. Proč se pan Soukup nazývá moderátorem. To je první věc. Druhá věc, kolikrát mi přijde uh, to sfanatizované publikum část čas, jakoby po jo, takže <laughs> asi to dostávají zdarma místo kafe nebo něco takového. Barandov to je prostě jedna šílená žumpa, která si myslím, že lidi vůbec neobohatí. Takže zaplňám do českou televizi, že tam aspoň nějakým způsobem prezentuje ty věci na úrovni. Na druhou stranu je teda líto, že myslím si, že kdyby se tahle debata odehrála v. Hospodě, tak se tam najde ten protiargument někoho, kdo by ten Barandov obhájil. Byl jste překvapen e, těmi názory, které tam padaly v té debatě? Čekal bych možná e, od nějakého náhodného víceméně vzorku lidí, které my jsme našli na ulici, když to tak řeknu, tak e, možná názory trošku právě více kritické, směrem právě vlastně k těm názorům, co tam zaznívaly. Osobně musím říct, že mě to příjemně překvapilo samozřejmě. Bez koho byste se dokázal obejít z toho vašeho týmu. Já myslím, že v tomhle směru my jsme byli natolik komplexní tým, že bychom se byli obešli bez jakéhokoliv člena a ten tým by pořád fungoval. Ale bylo by samozřejmě, za prvý možná by tam chyběly některý nápady, které od každého přišly. A jsem si téměř jistě, že kdyby nás bylo třeba o jednoho méně. Tak. To nestihneme do čtyř. Jako fakt, jako, tak to je prostě. Tady to byla jiná situace, tady jsme měli být jako tým. Já už jak vás tady, jak vás tady slyším, tak vy jste dosáhli opravdového komunismu na té cestě do Nymburka. Ta dělba práce a všichni dohromady. Porota se po vyslechnutí všech soutěžících radila, s kým se v tomto kole rozloučit a koho poslat dál. Za mě jsou tam tři jasný postupující a dva lidi, mezi kterými se podle mě musí rozhodnout. Takže za, vše, za, za, za výkon v tomhle kole všem kolbouk dolu. Já vám řeknu jména těch, kteří postupují. Postupuje Jakub, Matěj, Vždislava a Viktor. My jsme se nakonec rozhodli neposlat dál Marka. Nám přijde z nich nejméně přesvědčivý, Mark je nepochybně, nesmírně pečlivý člověk. Myslím si, že každý líder bude rád, když kolem sebe bude mít člověka jako je Marek. Že mu Marek spoustou věcí pomůže a, a bez lidí jako je Marek to nejde. Ale nevím, jestli Marek je osobně sám typ lídra. Zdá se nám, že ty čtyři, kteří teď zbývají, jsou větší. V dalším díle se podíváme za soutěžícími domů. Zjistíme, jestli jejich okolí vnímá jako opravdové lídry a zadáme jim úkol, který odkryje, jak dobře umí dělat rozhodnutí pod časovým tlakem. Komu se to povede a kdo to nezvládne, to zjistíte už v dalším díle soutěže Hledá se lídr. Na YouTube, Seznam zprávy nebo v televizi Seznam.